ہم نے پاکستان کے ہاتھوں میں نہیں رہنا ہم نے کسی کی خواہشات کے باعث کرے گا اور یہاں پہ سب اس کی تقریب کے گے اس طرح نہیں چلے گا بدلنے کا ہی جمع ہو گئے ٹھیک ہے اور ہم آپ لوگوں کا ویٹ کریں گے پندرہ بیس منٹ اور اور پھر ان ہم مارچ کرتے ہوئے جائیں گے زبان پر اور ان دما دمس ہوگا یہ اللہ نہیں چلے گی ہم منٹ میں نکل